<تصفيق> كثير من الناس يعرفون الطريق المستقيم ولكنهم لا يتمسكون به. ما هي الاسباب التي تمنعهم عن التمسك؟ وما هي طرق العلاج التي تجعلهم يسلكون هذا الطريق المستقيم؟ جزاكم الله خيرا. الاسباب كثيره. الحق اسبابها كثيره. ثالثا يكون جاهل وثالثا يكون عنده علم بالحق ولكن يحمله الهوى على المقرأ. ما ما ما ورط هواه يحمله الهوى على اساس الحق. مطالب يخلو مجامله بعض الاقارب واصحابه يجاملهم ما بد يشكلهم الى وافق الحق ويجاملهم فيقم معهم الخمر ويعصي معهم ربه في قطيعه الرحم في العلوم وغير ذلك او اصدقاء او ما اشبه ذلك مطالب يعصي الله من اجل الذي يرضى اياه مطالب من كثيره